Joo. Hyvää iltapäivää kaikille minunkin puolestani ja lämpimästi tervetuloa tähän 20-vuotisseminaareen. Täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti olen, olen todella iloinen, että ollaan tässä tilanteessa, että raista on tullut nyt tämmöinen kansallinen, kansallinen palvelutarpeen arviointijärjestelmä ja, ja sitä on sen eteen on tehty paljon työtä monia vuosia. Ennen kuin aloitan tätä mun esitystä niin sinne sivustol niin sinne on, on tuota, laitettu kysymys, jossa tuota, kysytään teiltä ä, hyvistä hoitokäytännöistä ja, ja voiko niitä parantaa ja teen jotain kysymyksiä sinne. Että se varmaan ilmaantuu tämän mun esityksen aikana sinne Alexensen sen laittaa sinne, niin voitte siihen sitten vastata ja katsotaan, sitten, mitä olette ollut asiasta. Mieltä, mieltä sitten tuota, ihan lopuksi. Mutta jos lähdetään tästä nyt eteenpäin katsomaan tätä asiaa, niin haluaisin ihan muistin virkistykseksi nyt sitten sanoa, että miksi yleensä ottaa lähdettiin tekemään tällaista työtä. Ja niin silloin, kun vielä nytkin on tavallaan se kysymys esillä, että saako iäkashenkilö tarvitsemansa palvelua ja apua ja palvelua ja saako hän sitä riittävästi. Ja kun iäkkäät on nyt sitten siellä palveluissa, niin miten se palvelu tukee sitä kunnon ylläpysymistä ja jopa kohenemista. Mutta myöskin sitten sitä, että minkälaiset ovat ne hoitokäytännöt, joita siellä on, ja voidaanko niistä sitten hakea parhaat ja oppia parhaista käytännöistä. Ja tietenkin laatu on ikuisuuskysymys, niin se oli silloin ja nyt se on edelleenkin. Eli hoidonlaatu ja seuranta, samoin kuin hoidon vaikuttavuuden ja kustannusten seuranta olivat niitä, niitä tärkeitä kysymyksiä. Ja silloin, 20 vuotta sitten, päädyttiin siihen, että lähdetään tekemään tällaista vertailukehittämishanketta. Ja valittiin sitten sellainen, jossa, joka perustuu näiden asiakkaiden arviointi- ja palvelutarpeeseen. Ja silloin valittiin RAITAksi järjestelmäksi. Ja Silloin otettiin oppia erikoisairauden benchmarking-hankkeesta, joka silloin oli pyöränyt jo muutamia vuosia. Eli, eli tuota, oli jo niin kuin näkyä siitä, että miten tehdään, mutta tämä oli vielä uudenlainen tämä meidän järjestelmämme. Elikkä omastakin puolestani haluan toivottaa onnea tälle jouluvuodelle ja kaikille teille, jotka olette olleet tässä mukana. Ja voidaan sanoa, että tämä 20-vuotinen taival kansalliseksi järjestelmäksi niin perustuu todellakin laajaan ja hedelmälliseen yhteistyöhön asiantuntijoiden ja sitten ihan toimintayksikössä toimivien henkilöstön ja johtajien kanssa. Ja se on ollut erinomaisen hyvää näinä vuosina aikanaan tämä ensi kosketus tähän rai oli Rukko aikamittaus, joka testittiin vuonna 1995. Ja itse asiassa tämä pilotti käynnistyi, rai pilotti laajempana käynnistyi vuonna 2000 ja siihen osallistui Helsinki, Porvoa ja Kokkola, ja Helsingin Diagonissa laitos ja Folkhälsan. Ja stakesin lisäksi mukana oli Zydenys-instituutti ja Oy Soft Ltd, joka silloin aloitteli toimintaansa. Sittemmin vuonna 2001 aloitettiin tämä jatkuvana toimintana ympärivuorokautisessa hoidossa ja vuonna 2003 kotihoidossa. Ja koko tämän vertailukehittämishankkeen ajan niin täällä on ollut mukana yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia. Ja, ja, ja tuota, olemme tavanneet erilaisissa seminaareissa nyt tällä näin netin kautta. Ja, ja tuota, tämän 20 vuoden aikana niin Tämän vertailukehittämisen hankkeen rinnalla on toteutettu erilaisia tutkimushankkeita, joihin varmaan monet teistä ovat osallistuneet. Tällaisia kuin kilpa, ja Kilpa, Akuuttihoidon hanke, ja Ad Hoc, ja, ja Sitten on tehty paljon väitöskirjoja ja muita kehittämishankkeita niin täällä asiantuntijapäässä kuin siellä teidän omissa ja nyt ollaan sitten siinä, niin kuin satu mainitsikin, että 2023 alussa tämä olisi sitten kansallisesti käytössä. Nyt jos ajatellaan tätä RAIN käyttöön, käyttöönottoa ja sitten tätä vertailukehittämistä, niin tässä on tämä RAI-toiminta on rakentunut koko ajan tällaiselle kolmelle tukijalalle, jotka ovat. tämä arviointikoulutus. Sitten tämä tietojärjestelmä siellä paikallisesti ja vertailutietoja sen hyödyntäminen THL ja Stakesissä. Eli Yksiköissä, jotka ovat lähteneet mukaan, niin hoitajat on koulutettu tekemään nämä arvioinnit ja hyödyntämään sitä tietoa. Mutta Kun tämä RAI on aika monipolvinen ja laaja, niin siihen on tarvittu tällainen tietojärjestelmä jossa joka sen arvioinnin jälkeen tuottaa sitten mittarit ja indikaattorit siihen hoidosuunnitelmiin ja muihin, niin päästään sen kanssa sitten tavallaan sitä tietoa sinne hyödyntämään. Ja sitten näistä yksiköiden tietokannoista on tullut tämä tieto tänne tänne THL ja Stakesiin. ja näistä on tuotettu tietokannat kaksi kertaa vuodessa, annettu yksikökohtaista palautetta. Järjestetty seminaareja, joista on aivan ihania muistoja nyt vuosien takaa. Ja, ja, ja sitten, tuota, ja tätä tietoa on, on sitten käyty niissä seminaareissa ja, ja näiden osallistujien kanssa läpi. Ja voidaan sanoa, että tämä on nyt lähtenyt liikkeelle silleen, että ollaan lähdetty yksiköissä hoitajien kanssa tekemään sitä työtä. Ja, ja, ja Sieltä ollaan lähdetty sitten ylöspäin johtajien ja, ja, ja, ja sitten vähän korkeammankin tason kanssa keskustelemaan. Eli tämä on ollut bottom-up-lähestymistapa, ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että nämä molemmat toimii sekä bottom-up että top-down. Tässä on teille ihan vaan tämmöinen vilautus siitä, että Miten tämä toiminta on niin lähtenyt käyntiin? Tässä on arviointien lukumäärät vuoden ajalta 2000 vuoteen 2020. Ja, ja, ja tästä näkee, että joka vuosi on osallistujia tullut enemmän ja enemmän on tullut näitä arviointeja. Ja, ja sitten näkyy myöskin se, että kotihoidon ja ton palveluasuminen, erityisesti tehostetun palveluasumisen arvioinnit ovat lisääntyneet. Kun taas sitten vanhainkodit ja terveyskeskukset, joiden kanssa aloitettiin silloin vuonna 2000, niin arvioinnit niissä on määrällisesti vähentyneet ihan samalla tavalla kuin ne on vähentyneet niin kuin palvelurakenteessakin. Ja nyt vuodesta 2015 eteenpäin tuossa keltaisella on nuo, nuo palvelutarpeen arvioinnit, joiden määrä on lähtenyt aika nätisti nousemaan ja, ja, ja tämä on sitten semmoista vähän uudenlaista toimintaa tässä rinnalla. Ja vielä ihan vilautuksella vaan kartat tässä näin, että miten, miten eri puolilla Suomea tätä käytetään. Että ensimmäisenä vasemmalla on kotihoito ja sitten keskellä tuo ympärivuorokautinen vuorokautinen hoito. No vihreät alueet on sit niitä, joissa, joissa nämä on, on käytettävissä. Ja mitä syvempi vihreä, niin sitä laajemmin. Ja tuo viimeinen kuva oranssi-harmaa on sitten se, joka kertoo, että missä kunnissa kaiken kaikkiaan on joku RAI-väline käytettävissä. Ja ne, kuten näette tästä, niin tuolla lännessä ja keskiosassa on vielä niin kuin, harmaata aluetta, mutta sieltäkin ollaan kyllä tulossa mukaan tähän toimintaan. Että 2024 tämä pitäisi olla aivan oranssi. No sitten mä näytän teille yhden, yhden tuota, kuvion tästä hoitokäytännöistä. Ja tämä kysymyshän nyt sitten on, että voidaanko mennyt 20 vuoden ajalla sitten sanoa, että onko mikään hoitokäytäntö muuttunut. Mä olen ottanut teille tähän esimerkiksi säännöllisen unilääkkeiden käytön. Ja tämä on nyt sitten se kansallinen vertailuluku. Tuossa on vuodesta 2000 vuoteen 2020. Noin viivat kuvaa sitten erityyppisiä palvelutyyppejä, että miten niissä on tapahtunut näiden vuosien aikana. Ja voidaan ehkä sanoa, että juu, kyllä, hoitokäytännöt voi muuttua. Että tämä on sellainen asia, joka oli paljon esillä silloin ihan ensimmäisinä vuosina, että et, et miksi unilääkkeitä käytetään niin paljon kuin siinä ja muut. Ja, ja siitä oli erilaisia kokeiluja ja, ja toimeenpanoja sitten paikallisesti. Ja tämä on sellainen Vertailuluku, joka on ihan selkeästi niin kuin kansallinen luku, on muuttunut, muuttunut tälleen ja pysyvästi mennyt tuonne alemmalle tasolle. Ja itse asiassa palvelutyypit on aika lähellä, alkavat olla toisiaan tuossa 25 prosentin pinnassa. Ja, ja tota, se mikä tässä on erikoista on se, että yleensä nämä vertailuluvut, jotka perustuvat niin kuin yksikköjen erilaisiin Keskiarvoihin ja, ja, ja, ja tasoihin, että vaihtelu on suurta yksikkötasolla. Mutta nämä valtakunnalliset luvut eivät kovin paljon muutu, ne pysyy hyvinkin tasaisina. Ja jos ne heilahtaa suuntaan toiseen, niin silloin voidaan sanoa, että nyt on ihan oikeasti tapahtunut muutos. Tässä on tapahtunut tosi iso muutos. Ja kun me voimme katsoa, että mitä Suomessa on tapahtunut, niin jokainen yksikkö voi omalla toimin omalta osaltaan sitten katsoa myöskin sen, että miten heillä on tapahtunut. Kun on ollut 20 vuotta mukana, niin voi nähdä samanlaiset kurvat, että miten on toiminta edennyt. Tai sitten, tai sitten tuota, jos lyhemmän aikaa, niin kyllä se sieltä näkyy, jos muutosta saadaan aikaan. Ja, ja, ja tuota, siksi kolme tähteä tällä. Eli on saatu muutosta aikaan, eli muutos on mahdollinen. No, sitten ehkä vähän toisesta näkökulmasta tämä kysymys, että no, miksi RAI-järjestelmä? Tämä on lähtökohtaisesti nyt niin, että tärkeintä on, että, että se asiakas saa sen palvelun palvelutarpeensa mukaan ja, ja on tärkeää, että lähdetään niistä yksittäisistä asiakkaista ja heidän tarpeestaan ja siitä hoidosta, mitä heille annetaan. Se on niin kuin kaiken tämän toiminnan keskiössä asiakaslähtöisen toiminnan keskiössä ja nyt kun tehdään RAI-arviointi, niin sitä tietoa sitten hyödynnetään siellä hoitosuunnitelmissa ja niiden toimeenpanossa ja seurannassa. Eli se on sitä perustoimintaa. Mutta sitten kun meillä on kaikista asiakkaista tämä tieto, niin pystytään sitten niin kuin hyödyntämään sitä myöskin silleen resurssien kohdentamisessa, kun tiedetään asiakasrakenne. Tiedetään, miten siellä yksikössä niillä resursseilla toimitaan, eli tiedetään hoidon tulokset ja vaikutukset. Voidaan laatuindikaattoreiden pohjalta sitten seurata sitä, että miten se toiminta niin kuin, miltä se näyttää. Ja sitten kun noustaan vielä siitä korkeammalle tasolle, niin sitten voidaan sanoa, että täältä tulee sellaista tietoa, jota voidaan käyttää asiakas- ja vaikuttavuuden arvioinnissa asiakasturvallisuuden. Seurannassa ja laadun myöskin sitten voidaan saada julkista laatutietoa tästä näin. Ja manipulointi on vähän vaikeaa, koska sitten se näkyy jossakin näissä, jos sitä tehdään. Ja ihan tässä lopuksi, vaikka me ollaan menossa kansallistamiseen ja RAIN toimeenpanohankkeisiin, jotka tulevat, tulevat isoja tässä vuosien varrella, niin olisin sitä mieltä, että tälle vertailukehittämistyyppiselle toiminnalle on edelleenkin tarvetta jotta me pystymme lisäämään tätä asiakaslähtöisyyttä eri palveluissa. Ja, ja, ja, ja, ja, ja sitten myöskin tätä asiakaspalveluohjausta kehittämään ja hyödyntämään tätä tietoa näissä asiakkaan palvelukokonaisuuksissa. Ja, ja, ja tietoa sitten tietenkin ö, kun tehdään näitä palvelukokonaisuuksia, niin on että varmistetaan tämä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö ja palveluintegraatio siellä. Tietenkin haasteena on tietojärjestelmät ja niiden yhteentoimivuus, mutta kuitenkin täältä saadaan sellaista tietoa tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen tueksi, jota voidaan muun muassa sitten siinä soteuudistuksessa hyödyntää ikääntyvässä Suomessa. Ihan lopuksi mä haluaisin vielä siterata tämän vertailukehittämisen filosofian, joka meillä on ollut, että on oltava riittävän nöyrä myöntääkseen, että joku toinen on parempi, mutta riittävän viisas oppiakseen, kuinka tulla yhtä hyväksi tai paremmaksi. Ja näillä sanoilla haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette olleet alusta saakka mukana tai jotka olette tulleet kesken matkan mukaan Oikein lämpimät kiitokset teille ja sitten haluan toivottaa tervetulleeksi kaikki uudet, jotka lähdette tekemään työtä RAEn parissa. Kiitos kaikille ja mukavaa syksyn jatkoa. Kiitos Anja. Tässä kohtaa pitäisi olla ne taputukset, mutta me voidaan täällä pienellä parukalla taputtaa. Kiitos tästä esityksestä, oikein hyvä yhteenveto. Ennen kuin katsotaan se Kallup, vielä muistutan, että vielä kerkeette käydä nappaamassa siellä, siellä vastauksia sinne kallupiin, mutta haluan kysyä Anjalta, että mikä sinulle itsellesi on ollut semmoinen tärkein ja sydäntä lähellä, lähe, lähinnä ollut niin kuin oppi tässä vertailukeh kehittämisen, vertailukehittämisen kehittämisen RAI-vertailukehittämisen matkalla näinä 20-vuotena? -20 Haluatko jakaa meille sellaisen? Se voi... No niitä on varmaan ollut niin kuin paljonkin ja, ja olen itsekin sitä miettinyt. Ja, ja tota, ehkä, ehkä tärkeää on se, että ja mikä on niin kuin ilahduttunut hirveästi on tavallaan se, että kuinka tämä, tavallaan, tämä yhteinen työ on otettu omaksi siellä ikäihmisten palveluissa ja miten sitä on viety eteenpäin. Ja, ja, et, et, et, tuota, itse asiassa siitä ideasta on tullut ideaa suurempi kuin mitä se silleen on. Ja tästähän se nyt kertoo, että ollaan niin kansallistamisen kohdalla nyt tässä kohtaa. Tosin se oli kyllä toiveena jo silloin heti 20 2000-luvun alussa. Parjastuja. Aivan, mutta asiat joskus kestävät vähän pidempään, mutta sitäkin parempaa sitten, kun se on saavutetaan. Mutta katsotaan hei se alun, alun kysymys sieltä. sieltä tota, niin tuloksia, eli voiko mielestäsi ikäihmisten hoitokäytäntöjä muuttaa pysyvästi asiakaslähtöisemmiksi RAI-arviointijärjestelmän tuottaman tiedon avulla? Ja täällä on nyt sitten 88 prosenttia vastannut kyllä ja vähän siellä vielä ei-tietäjiä tie, ei ovat ilmeisesti ne, jotka eivät ehkä vielä ole niin joko hyvin hyödyntäneet tai sitten vasta aloittamassa tai eivät vielä ole ihan mukana, mutta miltä sinusta tämä Anja näyttää tämä tulos? No, Minusta tämä tavallaan tukee sitä, mistä olen ollut tosi ilahtunut, että, että ilahtunut. siitä, että jos on joku, joku tuota, asia, jota halutaan viedä eteenpäin, niin ei se elä, jos ihmiset tai hoitajat eivät ota sitä omaksensa. ja Tähän kertoo sitten se, että jos nähdään, että siitä on ihan oikeasti apua siinä asiakaslähtöisyydessä, niin mä olen siitä todella iloinen. Joo. Kyllä tämä, tämä näyttää hyvältä hyvällä tiellä ja on ymmärrys sen RAIN, Rain arvosta ja siitä, siitä tota, niin, miten tota, niistä pystytään käyttämään. Mutta tässä kohtaa piti vielä muuten katsomani täältä, että onko meille tullut muita kysymyksiä. Ei taida olla, olla niin, tota, mutta ehditään vielä jutustella Anjan kanssa, että laittakaa sinne, sinne niitä kysymyksiä lisää. Anja on vielä tässä mukana siinä meidän loppuyhteenvedossa. Että voi Voidaan jatkaa. Kiitos oikein paljon. Kiitos.